Це оновлена бібліотека на чарівні 121, Тут ремонт приміщення тривав близько року, розповідає виконувачка обов'язків завідувачки бібліотеки Ольга Смирнова. Навіть це не бібліотека, навіть це вже зовсім інший простір для спілкування, для творчості, для читання, для отримання нових знань, для розвитку особистості як мешканців нашого району, так і взагалі всього міста. Загальна площа бібліотеки складає близько 600 квадратних метрів. Нині вона розділена на дві умовні частини – для дорослої категорії відвідувачів та дітей, каже Ольга Смирнова. Також тут є літній майданчик для читання просто неба. «Це в нас ігрорум. Тут можна гратися ось на такі дуже гарні підлозі, де навіть самі маленькі діточки можуть гратися. Тут будуть проводитися різні заходи з дітьми. Будуть покази і мультфільмів, і читання в голос, і майстер-класи, і зустрічі з цікавими людьми». Крім того, в оновленій публічній бібліотеці на Чарівній з'явилася коворкінг-зона. «Зона для вільного спілкування, для вільної творчості, для зустрічі з різними цікавими людьми, для відпочинку. Можна з, з, з будь-якої полиці на будь-який смак взяти книгу. Тут у тиші спокійно почитати. – Скажіть, будь ласка, я бачу, тут є комп'ютерна техніка? – Так. Тут теж у нас такий маленький комп'ютерний центр. Тобто наші читачі можуть приходити до нас. Сідати за комп'ютер і отримувати необхідну інформацію для себе на наших комп'ютерах, і це зовсім безкоштовно. Діана Мурадасілова працює у системі заборійських міських бібліотек більше року. каже, такі нововедення сприяють кращій роботі. З'явилася є книга, стало простіше і нам, і їм, тому що це якось прискорює взагалі всі процеси, тобто вони можуть прийти, одразу все зробити, Це не потрібно заводити якісь формуляри, тратити на це купу часу, тому, я думаю, це взагалі колосальні змоги. Потрібно прийти в будь-яку із існуючих залежності 10 бібліотек і все ж таки зареєструватися в нашому надсучасному, єдиному в Україні програмі «Є книга». При отриманні реєстрації на цьому порталі ви будете мати можливість використовувати всі наші функції, це а саме замовити якусь книгу, подивитись, які книги у якій бібліотеці є. Тобто, коли вони вивільняться, якщо вони зайняті. Всі ці функції відкриті. На наступний рік ми ще плануємо ще впровадження в по цій ж системі ще додатку і ще багато аудіокниги. За словами Катерини Сімонової, на реконструкцію закладу по вулиці Чарівній з міського бюджету витратили 2 мільйони 300 тисяч гривень. До кінця цього року у Запоріжжі планують відкрити ще дві оновлені бібліотеки, що розташовані у Комунарському районі та центрі міста. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.